На столі лежить свідоцтво про позашкільну освіту з образотворчого мистецтва, атестат з високими балами та дві відзнаки. Це документи Мілене. Дівчина в дорозі, скоро приїде. Школа зараз не працює в звичному режимі, але дистанційно робота триває. І ми не можемо вручити дипломи так, як ми це робимо завжди. Ми це завжди робимо урочисто, на шкільному подвір'ї, під музику, з квітами, з кульками кольоровими, з подарунками, з щасливими батьками та їх дітьми. Приміщення майже порожнє. Окрім кількох співробітників, зазвичай, тут зараз під час війни нікого немає, до ряду стоять мольберти на стінах в коридорах роботи вихованців школи. Вперше мені сюди привив мій дідусь і сказав, ти будеш малювати. І ось, 4 роки малюю. Колись було складно. Тому що багато завдань було, не тільки завдань по художній школі, а й просто по школі. І якісь додаткових, ну, виходило. Не доїхали до виставки та ще не завершені роботи Марії. Дівчина. Зі своїх 15 років дев'ять малює. Цікавиться дизайном одягу, вірить, що ескізи з паперу перевтіляться в сукні для жінок та одяг для чоловіків в реальному житті. Розповідає, дистанційно працювати важко, тобто важко не відволікатися від улюбленої справи на побутові речі. Тут ми малюємо різні нитюрморти, Графікою, улівцями робимо різні нутюроморти, за допомогою кра... красок, як кулаш, акрил, іноді маслом малюємо, аплікації та дуже багато чого всього різного. Взагалі я вже закінчила навчання, 4 офіційних років у художній школі, але зараз я навчаюся ще 2 роки, років, які є додатковими, щоб поглибити знання. Загалом до початку війни тут навчалося близько чотирьох сотень дітей, займалися від 6 до 12 годин на тиждень, в залежності від своїх можливостей. Чотири роки – повний курс. Це малюнок, живопис, композиція, історія, образотворчого мистецтва, скульптура та художня обробка деревини. Плюс два роки – доповнений. Це за бажанням, тобто поглиблений. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.